Asi trochu uklízet po příteli. A no, učit se to asi ne, to asi není moje každodenní povinnost. Musím chodit do práce, občas do školy a to asi š... musím nakrmit svoje zvířata každý den. Domácí povinnosti máme, vykonávám je spíš já. <laughs> Vaření mytí nádobí, uklízení, slaní prosté, luxování, o to se někdy podělíme. E, tak kromě osobní hygieny, si nemyslím, že by tam byly nějaké výrazné povinnosti pro každý den. Tak každý den bych samozřejmě měl stát, vyčešit si zuby. <laughs> Na jízdce, obléci se. Když mám školu, tak bych měl samozřejmě do školy. Když, když mám nějakou brigádu práci, tak bych měl samozřejmě do práce.